يا مرحبتين اهلا يا خصامي اللي في يوم اصحابي وكنتوا اهلي وجرامي مرحبتين باللي حاضرين مرحبتين باللي حاضرين خليكم فاكرين زيني ان احسن صاحب في زميني وانتم رميتوا لحسين عيب والله يا مستمعين عيب والله يا مستمعين مرحبتين عزيز وغالي ياد مجروط تضرب قوالي بايدي منك ما تنساني يا حبيب القلب والعين يا حبيب القلب كل يا سيدنا هدى وهدى ارض اجدادنا كل العوى سد هبنه حيمن وسود منتشرين حيمن وسود منتشرين لباقي احبابي انتجرني كله مصمم ليخسرني يخسرني جريبي ما فكرني خلاص مش محتاج لحد خلاص مش محتاج لحد عشقت البني والخمرة صبعت احوال كله في شدتي نساني في كل تعبين كله رماني وسط الزي اول شي اول <تصفيق> اصبحت شخصي منتهي خلايا مخي بتنتهي السكر عندي مبدئي مش بني ادم ولا انسان مش بني ادم ولا انسان <تصفيق> مش عارف انا اللي جرالي الدنيا دي غيرت حالي سهران ما الليالي بفضل صاحب اليومين بفضل صاحي ضعيف قرب تابوت خلاص هتحول كبروت واليوم هيعدي بشهرين هيعدي بشهرين وحشاني جدا وحشاني نفسي اشوفك نرجع تاني بتمنى اشوفك ثواني وحدك في حضني انا اه وحدك في حضني انا بقالك فتره مفرجاني بعيد عني ونسياني بس انتي على طول في بالي وبعدك بعدك يومي بساني عالبشرية احلى ناسة عربوية صباحكم فل وهنا صباحكم فل وهنا انا ايخ اسمي الجرداد ويكراعب لما تبقصاد وحالف اني لازم اركبه واصلاني خاتر انا اصلاني خاتر انا أخويا ده دا ما يفارقني انت الغالي علي تملي من صغرك عمرك ما تجلي سانتني وقت الحور سانتني وقت الحور من غيرك يا عمي حبك على قلبي وعلى عيني، دايما غالب مش مغلوب، دايما غالب مش مغلوب يا يا اخويا في الزيجة، يفرج عنا شوف الدقيقة، في بعاد الدنيا دي خنيجة، خلي نور الأسفل، خلي نور الأسفل، نفسي يرجع لي من تاني، أستولي عليه في مكاني، ماليش حد أنا غيره تاني، هو أخويا وماليش حد، هو أخويا وماليش حد وسلامي مرحبا و يا احبابي حاجنا لكم السوادي الحكاية والموضوع الحكاية والموضوع الموضوح ادعم غني اللي كاتب وبنافى و الزعوة شاطب من والله شايد اي حد بالموضوع اي